Ha három perc múlva vívnád életed legnagyobb, mindent eldöntő csatáját, fel lennél készülve. Fel lennél készülve arra, hogy centiről centire araszolva az eddigi terheit súlya alatt támogatás hiányában küzdj a célodért. Maradhatsz a pokolban is, és hagyhatod, hogy beléd rúgjanak, kihasználjanak, megalázzanak, vagy elkezdhetsz visszaütni. Elindulhatsz a fény felé, mász ki a gödörből, amiben eddig tespedtél, centiről, centire. Én nem tudom megcsinálni helyetted. Én csak inspirálni tudlak arra, hogy elkezd. Amikor szétnézek tanítványaim között, akiket mentorálok, sokszor látom, hogy hiába próbálom megóvni őket azoktól a hibáktól, amiket én is elkövettem, nekik sem lesz sima az út. Velük is volt olyan, amikor maguknak sem merték bevallani, hogy vakvágányon vannak pedig legbelül tudták, hogy valami nincs rendben. Mindenkinek van olyan életciklusa, amikor tükörbe sem mer nézni. Ahogy egyre idősödünk, elkezdünk elveszíteni dolgokat. Pénzt, családtagokat, barátokat, hitet, reményt, célokat. De ez az élet rendje. Ezt csak akkor tanuljuk meg, amikor először ér minket veszteség. És rájövünk, hogy az életet centiről, éljük. Hasonlóan az élet más területeihez, az élet határai igenis szűkösek. Keskeny határokon mozgunk mindannyian. Egy rosszul meghozott döntéssel, befolyással lehetünk egész életünk kimenetelére. Döntéseink meghatározzák, hogy milyen irányba folyik majd a dolgok alakulása, így saját sorsunk kovácsává is döntéseinken keresztül válunk. Éppen ezért ilyen jelentős, hogy a lehető legjobb döntéseket hozzuk, vagy ha már meghoztuk a hibás döntést, képesek legyünk tanulni belőle. A veszteség tudatával élni nem könnyű. Cipelni magaddal azt a súlyt, amit a kudarc után magadra veszel, egy kihívás. De megfordítani a levertséget. Talán még nehezebb. Ezt is lépésről lépésre kell megtenned. A jó döntés ismérve hogy nem ismétli meg a korábbi hibáinkat, hanem kiavítja azokat. Nem azonos a zsigeri döntéssel, ami tudattalan és részrehajló, hanem alaposan átgondolt és sokoldalú. Néha keresztül kell gázolnod másokon, össze kell törnöd magad, hogy egy centivel előrébb tud jutni. Tíz körömmel kell kapaszkodnod azért az egy centiért. Azért a változásért. Mert tudjuk, Hogyha összeadjuk ezeket a kis erőfeszítéseket, akkor az fogja jelenteni a különbséget. A különbséget a győzelem vagy a veszteség között. És ez a nem mindegy. Tudsz változtatni. Centiről centire.